1000 bederatziren hogetamazazpi zen Gernika bombardatu zen, eta hogeta oget, emeretzi zen gerra amaitu zen altsatutakoen garaipenarekin. Berrogei garren amarkadan Gernikak regionez debaztadas programari heldu zion, bere berrera ikitzerako beharrezko bibaldintzak betetzen zituelako. Bat, ondatutako iriaren euneko irurogeta marrekoa baino gehiago izatea, Gernikaren kasuan, euneko laro bostekoa baino gehiago zen, eta bigarrena Franko hiribulduko seme kutuna izenda sedila. Berreira ikitzea, urrengo urte detan zehar luzatu zen, preso errepublikarren eskutik. Momentu horretatik aurrera eta laro gehiagaren amarkadar arte, Gernikan gertatutakoa isildu egin zen. Bizirik irten zirenek ez dute egertatutakoa ahastu nahi, eta mile bederatzen ogeta amazazpizen, bombardaketaren, berrogeta margarren urterrenean, adizkide lehen urratsak eman ziren. Forsen iri alemaniarra eta gernikaren anaitasunarekin. Roman Herzor Kantsil alemaniarrak bizirik irten zirenei bidalitako gutunarekin eta ondoko akzio desberdinarekin.